سلام خدمت همه حساب اسکرای عزیز حالتون چطوره بچه ها؟ آقا این ویدیو با همه ویدیو ها متفاوته امروز با آن آم بزرگوار واقع یعنی بابام اومدیم سفاسیتی دوتاایی یه مامانم اینا رو پیچونیم و دوتایی اومدیم سیتی البته اینم میگم که این ویدیو قبل از ماهرم از داره زفت میشه بعد نید بگید یعنی چی روزه نیستیم بهمان بزن بریم برای بلاک امروز اومدیم با. خاک دزدی دوونی شود آه ببخشید نتی به مارشید باز نمیشم ولی مودی به مودی مزگوش نگی واقعی آموزگار بابا ملی اسبراه سلام سلام بله خواهی بزرگوار واقعی هستن؟ خداحافظ اینجا مرغ بخزیم بلی زنبورهای آن بزرگوار داخل پرانتیزی نماییم از بالای باغ داشته باشیم و صدی که آن بزرگوار ساخته بله صدیم در خدمت صدی بزرگوار هستیم اونم که منم یعنی که منم سلام منم به آن بزرگوار در حال آتیش, آتیش. روشن کردن آتیش در بشهای جدید روشن کردن خب تنور ما در واقع اجاق ما کم کم داره آماده میشه مرغ آماده است و آن بزرگوار خب شرایی بری تنور <تصفح> همهش خودم بخم بخورم پس من چی؟ به من نمخوای بدی؟ نه دیگه نه چی... خدا تک خوری مخوای بکنی؟ چیه؟ با متاسفانه از اونجایی که اینجا به درد نخورد و نتونستیم اینجا به پذیمش انتقال دادیمش اینجا امکانات نداریم دیگه میل نداشیم وگرنه به اونجا بسس و کلید و کلیدو یادمون رفته بیاریم از همین رو میلیه که مونده بود استفاده کردیم و توکل بر خدا حالا یه مشکل بزرگتریم هست که حالت سوروایبل انگار برای زنده موندنمونه و متاسفانه ما از این ور بگیرم نمک نیاوردیم شیت نه آمده. چی <تصفيق> و بدون نمک بخوریم بریم دوستان اینو دیگه همینجوری میخورن آره ببینید اینجوری یه لحظه آها تیکه تیکه خوبه خوب شد عادی دیگه یه چیز تکراره میشه دیگه همه بلدن کرد کنن بزنن تو سیخ بخورن ما یه نوشه جدید به سبک آن بزرگواری ابدا کردیم خوب قضا آماده است اون <تصفيق> بزرگوار در حال کار کردن و آبیاری درختان <تصفيق> دوستان میبینید که به گفتن این مدلی رو تیکه تیکه میخورن مثلا اینجوری تیکه بعدی پخته میشه دوباره برمیگردونیم تا اون تیکه بپزه و دوباره ام بزرگوار حمله کرد گوشتا و <تصفيق> برای من هیچی باقی نزاش البته نا گفته رو دیگه. خوردم با میبینین که کم کم داره میشه بله دوستان مرگ نگونبخت به این روز افتاد در نهایت <تصفيق> خوشمزه بود هده <تصفيق> بتونگرم ولاک ما اینجا به اتمام میرسه ولی ولاک دیگر خواهیم داشت ببخشید کوتاه بود هرفهی نبود دوربین شاید یکم لرزش داشت جالب نبود ولی دلی بود به عنوان حسن خطامم بگم که چی بده